والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الْأَكْمَامِ والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام فباي الاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام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 من أقطار السماوات والأرض فانفظوا لا تَنْفُضُونَ إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواب من نار ونحاس فلا تنتصران فباي اناء ربكما تكذبان فاذا شقت السماء فكانت ورده كالدهان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 يطوفون بينها وبين حميم آم فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما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 مُدْهَامَّتَانَ فباي الاء ربكما تكذبان فيهما عينان الضحتان فباي الاء ربكما تكذبان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 فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم